ناوی خوده مازانو دلوان رزو سلاف بو بیناریت خوشتوی افرکه حس کن بحثی ویتامینه که بکن اوجید بجنه دی ویتامین که اه کی گرنگت بود لشه چکید سرهنده آخوین کا ام چه بکن چوایا بچرک یا سروشتی بی ویتامین گرین. تو بیس اکیل دیفره کو که ام, ام آمارت اه داتا دیارد کن کل و امریکا تقریبا چلش صاده.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 توبيسه كي خورنيت كو اف فيتامين ا ايه، تر اف فيتامين ا بن اوا كو ماصيو ابيت زيت ماصيهت ذهبيتا جالاكاب مووا يادويجي توبيسه كي ام بجين بانيره يوسيجي كو زركا هيك اوا بارا بترياوانا اف ماده فيتامين دي يتدى هاي توبيسه كي وان كاسوك اڤيت فيتامين دي وان اي كم اغيرشنا اغير يعني جورو جورو جالكن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 کلش چه حطاب و ناکویتن او جید بیتا اگره هنده ام بجین اف کسه ویتامین دی باش نورگیتن هنده کسی دیت هاین در و هرت مال و اینجی مسان و گیتاری او ویتامین دی ور ناگرن هنده کسی دیت هاین پیست رشه پتر ویتامین منتل بر حطاب حطا کو اف ویتامین دی پتر چت نفلشی دا او کار خو انجام دادن ليه تشته جرينكو ام هشيار بين اوك اف كاسا ما بست اونينكو ديشتا بر هطاو ودي, ودي جالكم ميتون لشي ب سوجيتن زيدا بونا كو خوبده هطاو او بيتا اجري هندي كو خدينا كات توشي 56 28 هر وصا نيشان تقول داف كاسا بيداد بن بشكل كي يعني قشتي بتايبت زارو كاتبي صح وقت فيتامين دي وانا يكام بيتن هندك جراحيت بتا أغيري ناخوشي كي كتبجني راكيت أفادش ناخوشي أوليتن هستيكت وانا خاربن يعني تودي مثلا بني حتى شكل وانا هستيكت وخاربن دي بني غالكت واسطين حتى بريبتشن يعني تواسطين دي لا إلا شواء إيشا هستيكت وغالكت الطاقة ناميني تن دقال هندجيتو بينا سحكة وانا دادانت وانا باش واغي قوتي مكومنابن و باش شنابن شنك او جي تبه سحكي بتوهيه هنده فيتامين دي و كالسيوميك و بتاهل كيشان تهامان دامده دا تسحكي اف كاسا حتاكو انبضان و فيتامين دي مثلا يكيما كيما آنيه درسته ويتم فحسكا خيني بو بيتا كيرن نيشان ديه هجار تبه سحكي امرو ويتمازم بارابتر ولكن يجب ان هي هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان بنا. هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان اي بحجر توبيا سيروشتي يعني امبيجن بزانستي و تو ماوي هفتيه كي دروجان سيروجا دهدقكم ده اش دار و براستيكو حطاب اللشه تابتا سروتشاف بن دازبن اوه هنجي درجة فيتامين دي يا, يا درست وارگري بيكو تبت في بي دار مانا بخويت همان دم دو اكي اشارت ما بداي افخارنت ما قوتن هكا توي زيراك بي اواجي بخوي ده فيتامين دي شويجي وارگري لي اعجرها تمروف الوالا تاكي بيتن انكم مروف غالاك خونه ده تحطابي جلكي هميقا والبار مروفي بن تولجي هكي شو الكيت وحطاب غالاك هنگی دی بی و ویتامین دی حب شواز حبکات خون او دفمه بارا پتر آموشگاری اوه کد بشن ده مایکرو گرام رو جانب تب کاری نان اوه که بارا دیفندت مینتن که ویتامین دی یا وی کسی چند یا کمیه اگر ها تو گلگ و گلگا گم بیتن هنگی دکتور مثلا دی بو رجید هستر نویستن حتی که کی شرنقه لی اگر یا یعنی يعني کماتی های پیچکت بین یا هنده دابیتن بیتن که ویدن شویر دست بیبکتن او هنگی ده مایکرو گرامه دنی یا هنده جراحیت بیس مایکرو گرامه رو او او مثلا فتره که درشت خون یعنی يعني بکی ماسیو تقریبا دوسیه هیوکا بخون حتا گجاره که دی اف افریجا درست نافلشی خزم بیتن و پیدا بیتن هي بي من هر دم ساخوس سلامت بمینم خیر و خوشی خود دیگر عابد حضر جارا کدیم بکوت بینوه